السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيديو جديد معانا شقة للبيع متفرعة عند نادي الصيد عمارة حديثة مدخل زي ما احنا ما شايفينه عمارة لسه جديدة حاجة مستوى على شارع واسع اتجاهين موقع مميز جدا زي ما احنا ما شايفين مدخل العمارة مكان الأمن زي ما احنا ما شايفين بقيت المدخل حاجه مستوى عالي جدا عماره فخمه من افخم العماير عند نادي الصيد دول الاثنين المصعد هنطلع فوق وخليكم معانا طبعا طلعنا من باب الاسانسير السعر هنقوله لكم في نهايه الفيديو شقه مزيتها ان هي مساحتها 300 متر عمرة مدخل واثنين أصلاً الدور العاشر فيها أدوار طبعا مش آخر دور الشقة لسه تشطيبها جديد هنتفرج عليها معانا هنبدأ الأول بالريسبشن زي ما احنا ما شايفين صان جيبسون بورد ديكوريشن هادي جدا سيمبل طبعا الناس كانوا عاملينها هيقعدوا فيها موضبين توضيب تحفه هنشوف الفيو والبلكونه منطقه نادي السيد من من ارقى المناطق تتميزه الشارع مستو ان هو اتجاهين شارع كبير اللوكيشن طبعا بتاعها جميل جدا والفيو مفتوح وميزتها ان هي مش مجروحه. ده الريسبشن. رجعنا تاني دي في الوش في المطبخ معمول امريكان على الريسبشن، مطبخ مساحته مهوله. معمول بار بارده فيه اضاءات زي ما حضراتكم شايفين احنا رجعنا هنا باب الشقه باب الشقه مصفح. طبعا كله اسفله ساقطه كريشن ميزه الاضاءات هنا مكان حوض زر عندنا هنا البار فيه الحوض طبعا كده احنا شايفين الريسبشن من قلب المطبخ توضيب زي ما احنا ما شايفين مكان الصرف ومكان الغساله دي شوشر كل حاجه موجوده هنخش طبعا نشوف الحمام الضيوف ده الحمام اللي جنب المطبخ ودي هنا الطرقة تاعت الغرف طبعا زي ما شايفين كل حاجه توضيبها لسه جديد الديكورات اللي موجوده نشوف هنا الحمام اللي بيخدم الغرفتين طبعا دي كانت معموله الناس تسكن فيها فعاملين شغل مش شغل توضيب عادي لا مصروف عليها بصراحه يعني نخش أول غرفة اللي هي الماستر طبعا ميزة ان الأوض بحري والفيو بتاعها مش مجروح الفيو ميزة ان هو مفتوح خالص والشمس موجودة حضراتكم لاحظين مساحة الغرفة ده هنا حمام الماستر وده هنا بني شاور زي ما احنا ما شايفين هنطلع من الغرفة الرئيسية، رجعنا للطرقة هنخش الغرفة الثانية طبعا شايفين الحاجات اللي موجوده والسقف الغرفه الثانيه نفس الفيو وميزه ان الأوض بحري بعد كده هنخش على الغرفه الثالثه طبعا لو لاحظنا كل مكان اباجورات مصممة اضاءات لمكان السرير ده هنا مكان الدريسنج روم ودي بلكونه من الجنب بتورينا تدفع ممكن منظر ومكان التكييف حسب الاحتياج اتمنى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش الاشتراك في القناة تفعيل الجرس حلو لايك وشير على قد ما نقدر علشان نوصل لأكبر عدد من الناس تمام لايك كتير علشان نقدر الناس تستفيد من الفيديو وتتفرج عليه بالنسبة لموضوع السعر اللي احنا قلناه سعر الشقة دي كان خمسة مليون علشان خاطر صحابها عايزين يبيعوا ولسرعة البيع نزلوا معانا لسه بس الامبارح ومجرد ان احنا كنا بنتفق مع حد وصلوا معانا لحد أربعة ونص مليون طبعا احنا بنتكلم في فرق نص مليون على التوضيب ده مساحه 300 متر ثلاث غرف منهم غرفه ماستر حمام يخدم الغرفتين حمام في الريسبشن مطبخ امريكان على الريسبشن مساحه 300 متر شقه بالتوضيب ده تحفه على شارع كبير اتجاهين عند نادي الصا أرجو ان يكون الفيديو حذق اعجابكم وانتظروا مننا فيديوهات جديدة في افخم شقق متوضبة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله